Програма «Муніципальна картка містянина» для безплатного проїзду пільгових категорій громадян була впроваджена в Орігівській територіальній громаді у 2018 році. Протягом цього часу видано 1300 карт. «Була прийнята програма депутатами міської ради про впровадження муніципальної карти для безкоштовного проїзду для певних категорій громадян. Сюди входять малозабезпечені, багатодітні та інші. Депутатами була прийнята така програма, були закуплені ось сканери, такі сканери і видаються за відповідними документами такі карти за заявою людини. Володимир Вольвич – водій маршрутного таксі, курсує вулицями Оріхова та до навколишніх сіл. Каже, протягом дня картками містянина користуються понад 50 пасажирів. Під час поїздки користуються спеціальним сканером. Маршрут є по місту. Від ліцею до по вулиці Загайдач до самого кінця і села Новопавлівка до Ландрівка. Картки користуються, як завжди, ну, пенсіонери в які їх мають. І користуються вчасно. Ну, Проїзд по місту 5 гривень і 10 гривень по селах. По станції Оріхівської їздять пенсіонери на приміському сполученні, і ми ведемо облік. дирекція веде облік цих пасажирів. Їм дали до пенсійного посвідчення карту Оріхівця з штрих-кодом, який сканується отаким пристроєм. 10, 17, 20 чоловік на день. Журналісти Суспільного запитали у жителів Оріхова, чи користуються вони карткою містянина. Ну, я поїздом їду, безплатно. Велосипед, більше ніяк. Сува нема, все распродал. Нет, ничего. Не Хоча ми пенсіонери, мені вже скоро 70 плачу ну я на великі просто, щоб не платити 5 гривень. Раніше мешканці Оріхівської громади їздили за списками, пояснює Світлана Мандрич. Після запровадження картки містянина виплати із місцевого бюджету зменшились вдвічі. Зокрема, відшкодували пільговий проїзд залізничним транспортом без урахування даних сканеру. За підсумками 2017 року – 180 тисяч гривень. Після впровадження картки у 2020 у 2020 році виплатили 23 тисячі гривень, у 2021 році 17 тисяч гривень. За більговий проїзд автомобільним транспортом без рахунку даних сканера у 2017 році перевізникам відшкодували 250 тисяч гривень. Після впровадження сканера у 2020 році 111 тисяч гривень, у 2021 році 104 тисячі гривень. Щоб безоплатно проїхати у громадському або залізничному транспорті, пасажир повинен надати картку. Інформація зчитується сканером та раз на місяць збирається спеціалістами Оріхівської міської ради. Інформація залишається в цьому сканері. Наші спеціалісти тоді підключаються сканери, зчитують інформацію в електронному вигляді, і тоді ми бачимо, скільки у нас людей скористувалося даною карткою, скільки проїхало, і тоді ми відшкодовуємо ці кошти відповідно. до Така сама інформація є і у наших перевізників. Наразі проект дороблятимуть, аби картки зробити віртуальними та мати можливість користуватися застосунком через смартфон. Олена Лисенко, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.